السلام علیکم حضرت میرا نام اقبال یوسف ہے میں ویلی اسٹریم نیو سے ہوں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں اپنے اہل ایال کے ساتھ ہم آپ کے بہت مرید ہیں دل سے مرید ہیں آپ کو پسند کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے درجات میں بلندی فرمائے آپ کے علموں میں اضافہ فرمائے اور اسی طرح آپ کی فیوز و برکات کی جو چیزیں ہیں وہ ہمارے تک پہنچے رہیں حضرت آج کا میرا جو سوال ہے وہ قرآن مجید کے بارے میں جیسے ہمارے علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو پہلی وہی نازل ہوئی وہ اقرا بسم رب الزی کے تھی اور مختلف اوقات میں مختلف جیسے وہ جس طرح اس کا نزول ہوا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جو قرآن پاک کی موجودہ شکر جو کتاب ہے وہ الحمد سے ون تک ہے تو اس کی ترتیب کیسے یہ آئی آیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ترتیب بنائی گئی یا اللہ کے حکم سے تو یہ تھوڑا سا میرا سوال تھا کہ یہ کس طرح ترتیب بنی کہ الحمد سے شروع کر کے ون لے کے آئے بہت شکریہ۔ کیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ اقبار یوسف صاحب آپ ہمارے جو باقاعدہ جو ہے وہ خانقاہ کا حصہ ہیں اور ہر ہفتے جو تشہیلات لاتے ہیں اور بڑے خوبصورت سوالات کرتے ہیں۔ آج بھی آپ کا سوال بہت خوبصورت ہے کہ قران کریم کی سورتوں کی ترتیب کے حوالے سے کہ سنا یہ ہے کہ جو ہے وہ پہلی وہی تو اقرا بسم ربک الذی کی نازل ہوئی اور نتیجہ یہ ہے کہ قرآن جب شروع ہوتا ہے تو فاتح سے شروع ہوتا ہے تو آخر یہ ترتیب اصل میں قرآنِ کریم کی ترتیب دو قسم کی ہے ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب تدوینی ہے نزولی کا مطلب جس ترتیب کے اعتبار سے نازل ہوا اس کو ترتیب نزولی کہتے ہیں اور دوسری ترتیب تدوینی ہے کہ مدون دو گتوں کے اندر جس ترجیح سے رکھا گیا اس کو تدبیر ترتیب تدوینی کہتے ہیں اس طرح مدون کیا اور تدبیر جیسے ترتیب نزولی توقیفی ہے یا یعنی اللہ کی طرف سے ہے اسی طرح ترتیب تدوینی بھی توقیفی ہے یعنی اللہ کی طرف سے اللہ ہی کی طرف سے وہی آتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور فرماتے تھے کہ یہ اس آیت کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے بعد لکھو تو وہاں پھر کاتبین وہی ماں دیتے تھے تو اللہ جو وہی کے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے کہ اس آیت کو فلا جگہ پہ رکھو تو وہیں پہ رکھوایا جاتا تو گویا کہ یہ تدوین بھی اللہ کی طرف سے ترتیب نزول بھی اللہ کی طرف سے باقی سورف فاتحہ جو ہے وہ پہلے نمبر پہ جو لکھی تو پہلی بات یہ بھی اللہ کی طرف سے ہدایت ہوئی اسی طرح تدوین ہوئی اور ویسے جو آپ جانتے ہیں کہ پہلی مکمل صورت پہلی مکمل سورج جو نازل ہوئی وہ سورف فاتحہ ہے وہ اقرا بیسم ربی کے سر الگ کی صرف آیتیں جو پانچ آیتیں وہ پہلے نازل ہوئیں لیکن پوری مکمل سورت جو پہلی نازل سر فاتح ہے لہذا اس نویت کی وجہ سے اللہ نے پہلے نمبر پہ سرف فاتح رکھوائی کیونکہ نازل بھی پہلے ہوئی اور لکھوائی بھی اس کو پہلی اور پہلی مکمل سورت وہی ہے اس کے بعد باقی جو ہے صورتیں چلی آتی ہیں تو یہ دو ترتیبیں ہیں تو یہ ترتیب تدوینی یہ بھی نبی کی طرف سے ہے لہذا اور جو ہے وہ ان کو بھی وہی کے ذریعے بتایا گیا تو یہ ترتیب توقیفی لہذا اس کے مطابق ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں بہت شکریہ حضرت